Ég heiti Hallur Guðmundsson, ég er miðlunar og samskiptafræðingur. Ég býð mig fram í annalli fjórðarsæti á frambúðslista Pírata, ég hafnar fyrir því fyrir sveitjastöfna kostningarnar 2018. Mín helstu baráttmál eru annars vegar að opna bókaldið upp á gátt. Það þýði ekki að vera með svona einhvers konar formóla bókaldið sem er skellt helstu grunn fram fyrir bæjarbúa. Ég vil að bæjarbúar og, og raunverlega allir eigi kostið því að sjá allt sem þar fer fram. Eh hittbart máli mitt sem er svona brennir mest hjá mér er bættar almenningssamgöngur og bættar samgöngur á höfuurborgarsvæðinu öllu raunar. Ég er fylgjandi borgarlínu þéttingu straetísvegna og aukinn tíni og ég tel að með þeim framkvæmdum að þá sé hægt að spara fjórmunu til gatna og bæta loftgæði og lífskæði íbúa Hafnafjörðar.